شو آباء شو يا جماعة رجعت لكم لعبة 8 اه اللعبة هذه جديدة يا جماعة اليوم نازلة اه فقاعد ألعبها وقاعد, وقاعد أصور بث باليوتيوب قاعد أسوي بث على شيئين. بث بالتويتش وبث باليوتيوب بنفس الوقت يا جماعه فاللي حاب يشوف البث باليوتيوب واللي حاب يشوف البث بالتويتش تلقون الرابط بالوصف، بديت اسوي بث باليوتيوب من من زمان كنت اسوي بث باليوتيوب بس م... يعني حسيت انه شوي كان معقد وما ادري شلون صاير، بس الحين صرت قاعد ابث باليوتيوب فيا جماعه اذا حابين اني ابث باليوتيوب واستمر بثل في اليوتيوب ألعاب قصص ألعاب بتكون تختيم اكتبوا لي بالوصف وإن شاء الله أني راح أبث وأسوي ألعاب وايد يعني قصص أي شيء جديد أنزل قلوا لي بث هاللعبة راح أبث هاللعبة وراح أصور هاللعبة على طول فأنتو بس طلبوا أمر تدللوا قلوا قلبي يعطيكم يا لا قلبي احتمت احتمت <تصفيق> احتمت <تصفيق> اوكي يا جماعة طبي يحرق عليكم ما ابي أقول لكم شنو اللي صار باللعبة والله يا جماعه دمعت بكيت شيء صار خيالي زعلني بنتي راح فريت الدنيا عشان بنتي بالاخير تروح خليكم مع المقطع وان شاء الله راح ينزل اجزاء ثانيه بالمقطع آه باللعبه اللي سنتي راح انزلهم وراء بعض وترقبوا خليكم مع المقطع لا ويت لا ينسى تشترك بالقناه واذا ما كنت مشترك اشترك فعل زر التنبيهات، ولا تنسى تحط لايك على الفيديو إذا عجبك، وإذا ما عجبك تلقي الفيديوهات اللي تحت وطالعوا إن شاء الله يعجبونك وإن شاء الله تحط لايك وتسوي سبسكرايب، وحبي لك أنا. خليكم مع المقطع. خل نشوف قصة اللعبة أول شيء، اللي بنشوف القصة مالت السابع، ليزنتي في السابق لأن أنا ما شفتها أصلاً، فبشوفها شنو معناتها وبعدين ببلش بالجديد.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 خلتني ارجف خلتني كريس رد فيلسان صديقي وشاهدته وحمد هو هذا مثل هذا مثل هذا مثل هذا مثل هذا مثل هذا مثل هذا ما هذا تونا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 In a blink, the girl was trapped inside a mirror. هذه القصه اللي قاعدة تتكلم عنها حق انا بحاول اخلي الكلام لاني ما قاعد اشوف عدل الكلام. We moved here so that you wouldn't have to deal with any of that, remember? There's nothing wrong with my memory. She's just being paranoid. It's not. What can they tell us about the wolf? I'm sorry, but I'm not paranoid. I'm just cautious. أكيد بخاف على بنتي. Take your daughter to bed. إيه ولكن هن بخاف على سيرين تالي. الله ما خليها عندك. I'll finish dinner. تبي بنتي؟ نجسين ها. خوفتني الام <تصفيق> ما قلت شيء ما قلت شيء. ناخذ الحلوه هذه اللي تحت سن وديها تنام وين سرير اصلا بسم الله اه هني شكلها هذا بسرير ها يا ما احب كذي يكون البيت فيه وايد اغراض. هذا سريرها؟ لا فوكس. سريرها. <تصير> <تصير> قاعد لا لا ها بابا بابا لا لا لا حبيبتي لا لا لا اشش لا موني سموها سموها موني غرفتك. almost there honey. almost there honey. هذه يمكن. أيوة هذه. أيوة. أيوة نام عندنا. وضع. there you go sweetheart. يا حلوة نامي. I'll be right downstairs. Daddy won't let those weird fairy نامي يا عمري أنتي كلها غلط خلينا نشوفها. نشوف مرتي ايش قاعد تسوي؟ والله بسم الله اوه مسويت لنا دنر هلا هلا بالزين كله. نفسك انت تنامين بالليل. haven't you. local but if you're gonna keep sulking all evening, maybe you shouldn't have any. سمي سمي سمي. البنت نائمة. لازم نسوي ناخد راحتنا. بالسرير at least we're all together. <تصفيق> والله تسمع الكل أحس Now, تسمعني is going to be okay. I can just forget في what happened in Louisiana. It happened so long ago. I just, I don't understand why you are so. get down. زوجتي. ها ميا. ها بنتي بنسى بنسى ما ها ها ها ها ها ها ها ها ها لا لا. <szybieran> لا ماذا؟ شنو؟ أح لا اوف سر شفته؟ السلام عليكم ميكا والله هاو يو دو ويذ ماي دوتر بينسي سوري تاك हिम انا اوف قاعد اغش والله ايدي قاعد ترجف لي كنا راح نستاء اوف ouais عاد والله حلمت باشياء حلوه الياهل <قول> نايم كنت باخذ راحتي بالسرير والله ياخذ ذبحها اوه <كذل> الكل راحي والله <tfeito> شبت مليون طلقة طلغة ماتت البنت داك حلم أن تتحدث عنها و ترى <تصفيق> شباب أنا ما لعبت لك انني سوف اقول لك انني سوف اقول ما انني سوف اقول لك الجزء اللي قبله يعني قاعد أعرف بس اقول لك انني هاي. what are you talking about? Oh. Is there something, something you're not telling tell me? me? Come on, talk to me. Damn it. Damn it. I have to او ورك هذا اسمعني اوه والله طلع مو حلم كنت اظن خاف ظني خاف ظني اخ آه، خلونه حلم جيسوس <تصفيق> ير الجيشيين اللي قبل شيء احترقوا كريس و روز والله راحت الحلوه شنو صاير قاعد تسمعني عادل قاعد تسمعني عادل باللي اللي بالتويتش موجود محمد موجود ؟ والكم اللي بالتويتش نورتوا اللي باليوتيوب ترى انا ما ادري مسوي <بسول بثي> البث جديد باليوتيوب فما ادري اذا في لاقات ولا في شيء اي شيء قاعد يعلق باليوتيوب قولوا لي عشان اعدله بسم الله انا خلينا ناخذ الاشياء اللي موجوده هني شنو هذا هذه بسم الله بسم الله هذي لعبة روب ولا شنو؟ اه اه اه اه اه في احد قاعد يم.. هاي! اه بسم الله ليش اللفة شي بطيئة؟ اوف اللفت رفع الضغط. في احد ورقم ميت شنو هذا الله ياخذ الله ياخذ الله ياخذ الله ياخذ الله ياخذ الله ياخذ فضحنا فضحنا فضحنا انفضحنا انفضحنا المطالب هذا لعبه رعب والله هذا هذه لعبه زومبي ولا لعبه رعب انفكتد هاي شلون اشيلها بسم الله هذا شنو بسم الله. أنا دزيته هذا شكله. أه بسم الله. طاح طيب بيتي لي طاح طيب بيت لي. في فوقي. ولا شنو هذا؟ في احد فوقي. احكسر هذا علي. يا يما اللعبة والله تخوف تكفى لا لا تطيح علي. اقول له شنو هذا؟ اي ده الدم؟ يبي لي سلاح. بسم الله في احد. في احد. اللعبه تخوف، بس اصوات بدون ما اشوف اي احد، للحين ما شفت ولا اي احد، بس اصوات. اوف والله اشتكت حق بنتي الصغيره وين راحت؟ او يمكن كسرة سكر الباب. الله ياخذكم سكينة. إيييييه. أوه. إسعاف أولي. أوكي حلو. الباندج. بيجيك سكينة الحين أخذها ولا كنتي شكلك عارفة كل شيء لكن خاتم اللعبة. في ناس نحشو من البيت أصلاً هي نحشو من البيت شوف الدود اللي داخله. هذا دود ولا اكل ولا شنو؟ لا يكون في ناس صدقين هم خايفين مني انا ولا الزومبي هم اللي قاعد يخافون مني انا قاعد اعطي نظريات بطقه، شنو النظريات اللي قاعد اعطيها انا؟ نو نو فريندلي فريندلي who انا اكلك الكنشيو، ولك انت بضحتنا الله يهديك انت بسلاحك Oh no! They're coming! Who is. What the hell was that? You have a gun! No! You have a gun! You have a gun! No! Why would I? شنو Take it? Take it! Take it! Take it! Take it! Are you listening? What? بسم الله وايش؟ theres more شنو صاير؟ دقيقه انا خفت اه خوفني اوف كيلبي لازم اذبحهم في ناس بتي اوكي ليكون الزومبي بسم الله بسم الله يما والله خوفوني بيجيك بعد شوي هذا ميت؟ جيسس كريست يوو قاعد اسمع في احد قاعد اسمع في احد بسم الله بسم الله اتحرك اتحرك هذا قاعد ايدي ايدي اوه ماي لا ما هذا؟ أبى زومبي؟ وين سلاحي؟ لا. بسم الله. هذا ذكي ولا شنو؟ موت. بسم الله. موت. ابي تحول زومبي! ابي تحول زومبي ولا شنو الحين؟ اوكي عادي عادي هو لازم ياكل اصابعك، الايم الايم خراني بسم الله، انا ليكون، اوكي الحين اصابي شكله بتتعالج ولا بيصير يعني شنو؟ خلنا نفتح الباب، الله ياخذ الزومبي خراني، اوه بنتي زوجتي! اه القطاعة القطاعة عرفت عرفت اللي تقطع اوكي اوكي بس خلنا ادورها تكفى تكفى حبيبي والله ما نخلق خلق زومبي ثاني والله والله حبيبي حبيبي اوكي هذه المقطعه اوكي خلينا نفتح الباب الحين شكله ما في شيء راح يجيني اوكي كنا نطفي هذه او طلغت وريني وين انا؟ و... انا بفهم <تصفيق> هذول زومبي ولا يكتفون ولا شنو ولا جن ولا شنو؟ okay. اوكي سلك مائية ف... الله ياخذك يا ابن الكلب <تصفيق> موت الزومبي ما يموتون هني فلوس؟ اهم يعني شي فلوس حتى بال <تصفيق> العالم يكون مخترب لازم الفلوس أي شيء. سموح سموح يا عيدي تلوعد شب راحت ايدي شوف اصابعي راحت. في زومبي هنا قاعد اسمع صوته. قا كا... هذا هو. انا آه اسف. اوه ماي جاد. هذا شنو؟ حمام ولا شنو؟ شو واقف كذي؟ اوف شوف واحد بعد ما بيطقه يشوفوني ولا واحد ثاني اوكي يعني اهجمهم هنا انت قاعد تخوفيني زيادة عن اللزوم ارجع ارجع ارجع ارجع ما راح ها أه أه ها أه وراك ماسك سكين شوف السكين اللي ورا ظهره ساطور ارجع اي اي اي ايزي إي إي ايزي ايزي ايزي انا باخذ هذا ما راح اذيكم ولا اعرفكم. اوه, أوه. ايزي ايزي شنو هذه؟ ورده؟ اوه شخباري عشب شخباري مال سوني 2 نفس نفس اللعبه اللي قبل مالت ليزن في 4 اذا اه. تعرفونها اللي كان يصير فيه جرس الكنيسه وبعدين الكل يروح بيته. حبيبي؟ حبيبي حبيبي او ماي جاد والله انا اسف رب الكعبه انا اسف ابي شتجن هذا هو الشتجن هذا هو الشتجن او ماي جاد الشتجن حبيبي حبيبي حبيبي سكر باب damn it هذا شنو بودر نصيحه لا تخلص رصاصك معي خلينا نحاش نصيح ما دام انه نصيحه ما نخلص رصاصي خلينا نحاش خردة سلام عليكم السلام عليكم إن حش شنو هذا اللي, يفجر. اللي يفجر. تعال تعال قرب قرب روح بس يلا الشت جن مالك ما عليك بيصير لك شي الحين ارميهم ولا ما ارميهم ملو. هذا منو؟ ليكون هذا القائد؟ هنا هذا القائد اللي بيجي هذا القائد الغسيل البقص اي بقص الوحش الكبير بسم الله كسر الطوفه بسم الله بسم الله يما يما يا يما احسه وراي احسه وراي احسه وراي احسه وراي اوله اوله اوله سكر الباب طلعت شيت اخيرا طلعت شيت اوه ماي جاد! حليب يذبحهم! موت! ما قدر داخل البيت! لا لا لا لا! راح وسهلا هذا. قرب عندهم وسهلا شكلكم أي قرب أي قرب فواز. انت ارجع مكانك، <تكفى> <تكفى> لا, لا لا لا لا، على شو شو هذا؟ ركب حصان يا يما يا يما لا لا لا لا لا لالالا لالالا لالالا لالالا لالالا لالالا لا لا لا لا لالالا لالالا لالالا لالالا لالالا لالالا لالالا لالالالا لالالا لالالا لالالا لالالا لالالا لالالالا لالالا لالالا لالالا ما راح ارجع مرة ثانية تكفى تكفى حبيبي <تصفيق> انا ما ادري شنو صار <تصفيق> <نصر. تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> خوفوني شنو هذا شنو هذا الكنيسة، الجرس الكنيسة طق، والله صح كلامه أنا. يا يما أصابعي صارت ثلاثة أصابع بدل خمسة أصابع. هذه منو؟ هذي اللي ساعدتني؟ والله شكلها عادي. أنا يوزت أيوة تعالي، تعالي تكفين بس. أنا ما أبي بروحيني، تعالي، تعالي. تعالي. لو سمحتي in life and in death we give glory ah uh, hello life and death you shouldn't be out here it's not safe الحق <laughs> hey, uh, i'm infected the Hardy. Child's father. Child? hey wait child you mean rose <laughs> is she here <laughs> <laughs> rose She is in great danger. Since Mother Miranda brought her to the village, we have fallen into darkness. What are you talking about? The monsters? Coming. No. من اللي جاي؟ Who's Mother Miranda? وين نونو؟ ايوزك خر... لا, لا لا سمحتي ايوزي <تصفيق> سكر الباب علي يا ايوزي هي ايه. راحت شوف الكلبة تعالي بطيئة والله بطيئة انا فتحت البامب ولا شنو شكل الحين سيفتي انا المعتقد الحين سيفتي ما في شيء بعد ما نطق الجرس الحين بامان انا صح يعني اقدر الوتس براحتي واقدر اسوي كل شيء براحتي بدون ما احد يزعجني. اوه باند ايش اسمه؟ باندج. خلينا نشوف. نفسك والله تصدق الشات قوي. الشات وايت وايد قوي. طقة واحدة فجرت مخ جمجمتين مو جمجمة واحدة. هاي يا كلاب. هذا حق الكنيسه اوه وش حالاتها بنتي اخذوا ز... اجتي والله زعلت اخ اوكي وين وين الايقون هذا الايقون هذا المنزل في آه هل يوجد حد هنا؟ <تصفيق> احد هنا احد هنا حتى الله اوكي اوكي اوكي هذه الشسمة لا لا لا لا ضيعت القدسي حرام ما عندي لها طلقة وحدة اوكي فينا لازم أبحث عن بعض القرى الموجودين قريبين اوكي خلينا نسيف حفظ سوي سيف اوف شخباري بس ما يسيف بروح لازم نسيف حرام لا تحسفت لما ما عندي طلقه طلقه واحده راحت يعني طلقتي. الحين بتوهق لوني زومبي يبيني اجيب طلقات. ليكم من هني؟ اوكي هذا سيف بس وين اللي شفت القريه انا؟ تكفى انا والله بروحي تفكيت منكم. والله اسف. اه القريه. هذه القريه. هذه القريه اللي يقصد عنها. وهذي الكنيسه. اي أيوة والله هذا اللي بالخريطه اللي توني شفتها لازم اروح اساعد ناس داخل الكنيسه عندنا القريه البيت اللي داخل هني اوكي ماشي المكان هذا صح انا شايف شيء هني باخده وشفت واحد حمار قاعد يركض هني كان بودر حبيبي حبيبي حبيبي بسم الله بسم الله بسم الله هيا هيا في هيا هيا بنت. هيا يا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا It's okay. أنا لا أريد أن أؤذيك. أنا فقط أريد أن أجد الناس. توقف عن الحديث. توقف عن الحديث. توقف عن الحديث. توقف عن الحديث. توقف عن الحديث. توقف عن الحديث. لا عن الحديث. He's lost a lot of blood. We have to get into Louisa's house. must be inside. Stay here. Be quiet. هنا. يعطيك العافية والله هنا ومع سلامه وشرفتيني. ليش بتطلعين انا يعلمني؟ الحين اسوي شيء، الحين اسوي شيء، انطروني انطروني، تعوضوا من بليس في ناجين هني على ما اعتقد. هذا بودر، ناخذ البودر. كم بودر، بعدين نروح. طلعت شديان! اخيرا! ترى مرة حماسه بيتغير اشياء كثير، آه سلام. آآآ آه شلون يعني هنا؟ ما فهمتش، بيتغير اشياء كثير، بيصير حماس ادري. شكله والله بيصير حماس، انا بدايته خايف اصلا. بس يلا. ما عليه. نتوكل على الله. نفتح الباب هذا. اوه لا هذا حمام. على متى خذ سيف؟ ما في احد. بس بمسك شدقني ناخذ احتياط واجب. أوه ناخذ الحذر. اوه! اوه هذه شو اسمه؟ التمثال اللي نبيه. ما اقدر ابطله. صح عم بطل الباب كم اون هيز كلير لازم اساعدهم وادخلهم داخل والله ما سمعتهم من البدايه دش دش حياكم حياكم, حياكم. <تصفيق> <تصفيق> والله طولت <تصفيق> والله قاعد اكتشف اغراضي <تصفيق>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 <تصفيق> <سناب>. <تصفيق> لا طابعها انتجرين ابوها, أبوها يموت تعال تعال الحين دخلت داخل تعال الباب يا. في هنا اللي يوجد احد هنا ليش في كلام انه يصير بس ما ادري ليش ما ينحط يا for god's sake يا let us in no they'll smell the blood you'll endanger us all my father will die out here هذا these people want to let a dying go make yourself useful and check the ground I said go Go يلا روح روح يلا انت حط السلاح براسي يلا يلا اسمع كلام مرتك لا تراقي يلا If I let her trust to you Then so do I ايه وقت ثاني حتى عطتني سنابها بعد Wait here I'll check on the others هذا البث وين البنت اللي مال الجزء دي خليني اسوي حظ، خلينا سيف بس لان انا اصلا نعم نسيف على هذا الشيء، ثواني شباب ابي اجيك شغله لان ابي اخلي الكلام يطلع تحت، يكون احلى انه يطلع كلام تحت وايد احلى، على الاقل نفهم شويه الكلام اللي يقولونه، اللي ما يفهم ايوه من هنا، انا كأني سمعت صوت واحدة حلوه، دقيقه اطلع اطلع من هنا. آه، أوكي شيء ما لدعي خلاص خيبر لي من هالمكانة يعني. لا أبي ما بي ما بيمسك سلاحي. مدامنا المكان مسالم. لا تخس. إيوه. والله أو في ناس وايد. جذاب. يلا يعني بس. ما أنا شغل. لازم يعني? ولكن بس. is this all that's left from your entire village? all that's left. all that's left. there is no one left. a worthless invalid. <تصفيق> a stupid, wailing bitch. هاشي. and you, you drag a bloody man and an outsider in here like it's nothing. what I can't expect gonna... to be all safe. there is no safe. every Sorry basket out there has been ripped in half. But tomorrow? Tomorrow we're all be dead. السهره Just like her damn husband. welcome. That's enough. This house has protected my family for generations. And drunk or not. Generation safe in here. لقد اسمع كلام البنت يا هجي هي ولك هناك من يكون والله على يكون هناك افجر رأسك. هناك من هناك من yes هذا yes, that's, <laughs> that's, that's <a> <laughs> he went to fetch help. let us pray. هذا يعني قبل شوي. for all of us. good idea. come. gather. والله كم سكيدة، كم سكيدة، آخ، آخ يا great ones. hear our voice. together as one in reverence. We call, we call on thee, thee within the endless end star to deliver us into fate's hands as, as the, the midnight, midnight moon, moon rises on black plains so we make our sacrifice and the await the light, light the light at the end in life and in death, in death we give you glory, mother Miranda. Miranda Now, the tea should be ready Come help me Elena please that prayer Mama it you it. there was an old woman near the graveyard <laughs> <coughs> <laughs> <Give me that laughs> bitch is crazy as a bag of rats. there is wisdom in her devotion though and I hope it protected her as it shall protect us حرق حرك طف طف طف طف بريلي طف لا <سأكبر> <م> <هذا Jubmayội> <Ohio> <تـ> شدد شدد موت ليتيم جو داويش هذه ابوه بنته ولا يا اي سيد نو والله امري ولا كبوتش متحول زومبي بيكلم مثبتةش إنسي. أنتِ. You did the تقدر يا حلوه والله اسف والله اسف يا ما ادري والله والله لو اني كنت قدرت اساعد ابوك كنت ساعدته بس ما عندي ما عندي كان عندي دواء حقي بس والله عندي ثنتين احتاجهم <تصفيق> شنو اقدر اخذ من البيت قبل لا يصير شيء ولا ما يصير اخذ ولا اي شيء الحين ناخذ المقطع اوكي راح اخذ شيء من السيارة.. حق السياره بالدرج. فلوس ما حد يدري ما حد شاف وما حد دره ناخذ الفلوس ونحطهم <تصفيق> 500 500 ما ادري دولار ما ادري شنو مكتوب هني طلعت شتجن والله ما حد دره.. الام ماتت والزوج مات وراعي البيت مات كل ماتوا او اللي معاه شتجن والله كان برا اللي يقعد يشوف اهله كلهم ماتوا وقاعد يذبحني مفتاح السياره افتح سيارة، أوكي. أوكي حلو. ها؟ وات أوكي. آر؟ ما أقدر أسوي شيء. يلا. يلا. آه، أوكي. أوكي. لي أنا ما شفت شنو هذا. أوكي. أوكي. نبي نروح. هل البيت احترق تفعل النار هل تريد ان تفعل ان ما شاء الله مساعدتي لا لا والله لازم لازم لازم مساعده بس انا اسوي؟ اوكي امشي قدام لازم ورا والله بالغلط بالغلط السموحة لازم ورا ولا لازم قدام؟ شو اللي ما شنو صاير؟ ركبي؟ ركبي باك اب شلون السياره داخل البيت تعالي فوقي والله grab on <t permis> <فلنصص> لا يحرقك let's move okay أنا أنا خليت أنا خليت زوجتي تموت هالمرة ما خلي هذه تموت بحميها من كل قلبي. I فوق. <تصفيق> <بتكون محميها> <تصفيق> لا لا. دل بالتش دل بالتش <تصفيق> <تصفيق> لا تحت. ماكو تحت. That's our way out. the village is stuffed full of monsters. fight them. There's too many. Hey. Hey, don't talk like that. We'll find a safe house to put you in until I can find my daughter. My she's in that old castle. No. That place is full of nothing but blood لا لا لا لا طيحي تكفى لا لا مسكيني لا لا حبيبتي لا لا أنا وعدت. ليش كل واحد يموت؟ والله. This is this is just too much. أنا خسرت خسرت زوجتي والحين أنا لقيت وعدت هذه إني أحميها وعدت إني أحميها والله إني وعدتها. آه. ها. ببكي ولا ببكي. I just don't get آه قلبي. Hey don't talk like that. We'll find a safe house to put you in until I can find my hurry. صنع المنار ليحرقك. Leave me alone. No. ولا كلمك ابوك اللي انت اللي مدخلته متحوس. ولك من عيوني سكر الباب. Hey what are you doing here? شو تسوي لاني؟ اي والله. He's not used to relying on other people. I'm sorry.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 والله let those هذه كل احس اي كل تسمعني ما ليش انا كل كل الدنيا ضدي الناس كلها ضدي ليش شي والله ليش صار مرة ثانية؟ على الأقل <تصفيق> هذه كانت تربي بنتي. بس راحت. شو نسوي بعد؟ يلا. يمكن في وحدة ثانية حلوة. اي والله اي والله سايك كلامكم. خلنا <تصفيق> ناخذ هذا. إيه كان لها مع سلامه <تصفيق> في ناس أوه هذيل العيوز اللي قلت له يروح استاف ولاك ماتك مدر مدر انت جوس وات واز ذات ما كان ذلك ما هذه عرفت منو والله عرفت منهم شباب من اللي شاف الصوره لما انا قلت احشن هذه الصوره كانها وحده وشي عندها يعني شيء براسها كانها شمس ما بتحفر لا تعالي دث دث <تصفيق> ولا هو <بو> الشيء اللي شو اسمه <تصفيق> اه <شكاعت> وش تخربط هذه وخري وخري بس لا أفجر راسك ما يصير تقها <ديكه> والله ما يصير خلينا نشوف شنو فيه هني هذه ما ولا أي قاعدة ولا شنو؟ حسّة هذه القاعدة، حسّة هي المجموعة مالت الزو مالتهم يعني هي اللي تقولهم روحوا كذي روحوا كذي، <تصفيق> والله وتلعب فينا، تيجى <تصفيق> تلعب فينا والله حسّة هي العيوزة هذه، صحني؟ أيوة، كنا صح، أيوة، أحس. ايوه صح ايوه ايوه